της Αξονίας, είναι μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Γερμανίας. Μία πόλη που θα σε καταπλήξει με τα αξιοθέατα και τη μοναδική της αρχιτεκτονική. Η Φλωρεντία του Έλβα, όπως είναι γνωστή η Δρέσνη, προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από τουριστικά αξιοθέατα. Διαθέτει τεράστια ιστορία και κοσμείται με υπέροχα αρχιτεκτονικά κτίρια από την εποχή τη Ιταλικής Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Το ιστορικό κέντρο της Δρέσδης ξαναγεννήθηκε από τις τάχτε του και ανακατασκευάστηκε μετά τη μαζική καταστροφή του κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο βίντεο αυτό σου παρουσιάζω τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Δρέσδης.